هذه النسخة للاستماع اقل والله ترى مو حابين ليكي يا ترجمة المترجم <تصفيق> للقناة شعت القلب و امست بهوتي فغضه الكبده اللي فيا